વધારાનો બીજો પ્રયોગ જોઈએ હવે હવાના દબાણનો આ એક પ્રયોગ છે કોઈ પણ એક બોટલ લેવાની બોટલમાં પાણી ભરવાનું આખું ભરો બરાબર પ્લાસ્ટિકની બોટલ હોય તો પણ ચાલશે કાચની હોય તો પણ ચાલશે નાની બોટલ હોય તો પણ ચાલશે અને મોટી બોટલ હોય તો પણ ચાલશે આ એક લડી છે ટેબલ ટેનિસની લડી છે હવાના દબાણના પ્રયોગો તમે પહેલાં પણ જોયા છે કે કાચનો ગ્લાસ પાણીથી ભરેલું હોય ને એની ઉપર પત્તું રાખવામાં આવે કે કોઈ પણ થાકરું રાખવામાં આવે અને ઊંધું કરવામાં આવે તો પાણી ધોરાતું નથી એવી એવો જ એક પ્રયોગ છે કે આ બોટલની છે એની નીચે દળી રાખવામાં આવી છે તો દળી પડતી નથી કારણ કે ની હવા હંમેશા નીચેથી ઉપર તરફ દબાણ કરતી હોય છે તો હવે હવા હંમેશા નીચે જ વધારે હોય છે અને ઉપર ઓછી હોય છે પણ અદાસી વધારે હવા આવવાનું કારણે કે ન્યા કોઈ નડતર નથી પણ હવે હવા હંમેશા નીચેથી ઉપર તરફ જતી હોય છે હવા હંમેશા નીચેથી ઉપર તરફ દબાણ કરતી હોય છે અને કાચના ગલાસ ઉપર એક વખત અમે જોયું હતું કે બાંખોની નોટ રાખીને સાહેબે તમને પ્રયોગો બતાવ્યા હતા તો આ જે એના જેવો જે એક પ્રયોગ છે આવવાના જવાનો विद्यार्थी मित्रों आवा हम दड़ाओ मो काटी शक अपने जटता काट एक बे तर चार पांच दस बार अत्यार चार दड़ा काड़िया, तो ये चार दड़ी तम समे तो जटली दड़ी है अपने मोढ़ा मे काटी पेट में करें આ એક તો આની અંદર એક દડો પેલેથી મોઢામાં મૂકવાનું હોય અમીર મોવા ઓલિયા કસ બસ અવે એમાં હું હોય आ, एक दड़ो हाथ मेहव एक दड़ो, दड़ो, दड़ो मोटा मेहवे दड़ा कामस्कार मित्रों आओ एक मनोरंजन एक प्रयोग जो माथमा ते जो दांडिया जो है आरपा आ एक दौरी पसार करे हमें दौरी ने चापू वड़े वे हूँ का हे से आवाजी से तीन जी सको दांग अलग अलग बराबर हम दोरी कपाई थी हम अकड़ंब कड़ंबू अदृश्य रीते के उपयोग खाई से जो दोरी कपायेली आ बाजू खेचू शू तो खेचाई दीस आज खेचु तो खेचाई जी व्चे की दोरी कपाये અને એનું રહસ્ય તમે સમજી શકો એમ જો જય